No momentálně asi se svojí partnerkou a s dětmi. Protože společně odpočíváme, jezdíme na dovolení, prostě pár, trávíme spolu ty nejlepší chvíle, tak asi proto. Nejlepší vztah mám se svojí kamarádkou Hankou, se kterou se znám od vysoké školy, což je asi tak 20 let, což je dost dlouhá doba na to, abychom se vzájemně poznali. No. S kamarádkou, Petro. A proč právě s hmm. Scházíme se často, mluvíme mezi sebou o svých problémech, o svých starostech, o, o svých zkušenostech a o svých koničcích.